Дев'ятсотий не сходить на берег. Історія про піаніста, який народився на атлантичному лайнері, і жодного разу не зійшов на берег. Навіть коли почалась війна і корабель було вирішено затопити, чоловік не покинув судно. Я народився на цьому кораблі і ніколи з нього не сходив. Всі бажання, всі вони у мене були тут. Я боявся прожити їх, тому я вийшов. Позбавити своє життя бажань крок за кроком. Якщо хтось пройде зі мною, він побачить їх по одному на кожній сходинці. Усіх жінок світу я начеклував, коли грав для однієї жінки. Прозора шкіра, руки без прикрас, вона сиділа і кивала в такт моїй музиці, а коли вона пішла, і йшли усі жінки світу, діти, яких я ніколи не матиму. Я попрощався із ними, коли спостерігав за тим, як помирає хлопчик. Ця вистава, вона взагалі складний шлях не, не творчий має, а от, такий чисто організаційний, тому що вона була зроблена і одразу почався карантин. І, не так вже багато разів її вдалося зіграти, і ось тут у театрі запропонували, давайте 19, 12 березня зіграємо виставу, а тут почалася війна. Але ми все ж таки вирішили виставу грати. Виконавець головної ролі Дениса Стаф'єв каже, не мав часу репетирувати на новому майданчику, адже, як і більшість українців, цими днями кожну вільну хвилину витрачає на допомогу українській армії. Втім, незважаючи на незнайомий для актора простір, результатом задоволений. Додає в умовах війни і на рівні мінус два поверхи під землею, вистава зазвучала по-іншому розкрила нові неочікувані сенси. Вийшла ще більш емоційною мені здалося, що сьогодні прямо всі речі, які там якісь жартики, які є в цій п'єсі, вони спрацювали і. Це, мабуть, не тому, що я їх так класно розповідав, а тому, що всі е, зараз нервовані і, е, і всім хочеться якоїсь розрядки, і навіть найменший жарт він сприймається дуже класно. Тому е, ну, мені е, була така віддача від залу. Я її відчув. Вхід на виставу був би заплатний, але організатори запропонували глядачам долучитись до збору коштів на потреби загонів Запорізької територіальної оборони. Загалом зібрали 5700 тисяч гривень. Новини на Суспільному. Запоріжжя.